Neandertalin ihminen ja nykyihminen hän on oikeastaan sama laji. Et silloin kun nykyihminen lähti leviämään tuolta Afrikasta Eurasiaan ja joskus vajaa 100 000 vuotta sitten, niin hän risteytyi Neandertalin ihmisen kanssa. Ja tätä tapahtui tosi monta kertaa 10 tuhansien vuosien aikana. Ja sieltä tarttui mukaan näitä Neandertalin ihmisen geenejä ja niin muodoin myös ominaisuuksia. Esimerkiksi ihon väri, vaaleen ihon väri, vaale hiusten väri. Tuli neandertalilaiselta. Ne autto varmastikin talvisin pimeämmässä ympäristössä kuin mihin nykyihminen oli tottunut, mutta neandertalin ihminen oli tottunut. Ja sanotaan, että neandertalin ihmisiltä olisi myöskin tämmöisiä kuin vuorokausirytmi, illan virkkuus siirtynyt meille jostain syystä. Sitten lisäksi Tällaiset asiat kuin metaboliset geenit on hyvin tärkeitä. Niiden semmoiset variantit, jotka auttavat energian säilymisessä, säilymisessä ja, ja niin kuin selviämisessä kylmässä. Ja sitä kautta meille olisi myöskin tullut tätä niin kuin alttiutta tyypin 2 diabetekselle muun mm. muassa. Sitten vielä kirsekkana kakun päällä on nuo immunigeenit. Eli kun neandertalin ihminen ja nykyihminen kohtasivat, he vaihtoivat geenien lisäksi myöskin taudinaiheuttajia. Ja neandertalin ihmisellä oli aika erilaisia taudinaiheuttajia, joihin hän oli jo sopeutunut. Ja niinpä ne neandertalin ihmisen tautigeenien vastustusvariantit olivat myös sit hyödyllisiä nykyihmiselle. Ja niin niitä jäi meidän matkaa.